ایک ہزار سال ہو گئے آپ کو گزرے ہوئے آپ کی ایک نایاب تصنیف ہے کشف المحجوب شریف اور یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے اب کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھیں کشف المحجوب کو آپ پڑھیں اس میں ایک روایت آپ نے نقل فرمائی ہے اور آپ نے پوری کتاب میں جو بھی لکھا ہے یا تو قرآن سے لکھا یا حدیث سے لکھا اس سے ہٹ کے بات نہیں کی جو بھی بات کی ہے پہلے تو قرآن مجید سے ہے مگر نہ حدیث مبارکہ سے ہے اور یہ نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر نکلے صحرا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے تو وقت ایسا تھا کہ آپ نے تھوڑا آرام فرمانا تھا آپ اس کے پاس گئے اور جا کر بیٹھے وہ بکریاں چرا رہا تھا اور وہ اس کی اپنی بھی نہیں تھی اجرت پہ تھا بکریاں چرا رہا ہے اور کیا دیکھا کہ وہ جو چرواہا تھا اس نے اپنے پاس نہ کپڑے میں تین روٹیاں باندھ رکھی تھیں تو دور سے ایک کتا بھاگتا ہوا رہا تھا اس کی زبان بھوک کی وجہ سے نیچے لپک رہی تھی تو جب اس چرواہے نے دیکھا کہ اس کتے نے میری طرف نظر کر کے اپنی زبان میں کچھ مانگا تو اس نے کپڑا کھولا ایک روٹی نکالی اور اس کتے کو ڈال دی پھر اس کتے نے وہ روٹی کھائی پھر دیکھنے لگا للچانے لگا تو اس چرواہے نے دوسری روٹی بھی ڈال دی پھر اس کے بعد اس نے دوسری روٹی کھائی پھر اس کی طرف دیکھا تو اس چرواہے نے تیسری روٹی بھی ڈال دی اس کتے نے تین روٹیاں کھائی سیر ہو کے وہاں سے چلا گیا اب حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے جب دیکھا کہ یار ایک چرواہا اور خلق خدا سے اتنا پیار تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تین روٹیاں تھی تیرے پاس تو انہیں تینوں کتے کو ڈال دی وہ جو چرواہا تھا وہ کہنے لگا محترم میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں لیکن یہ صحرا کا علاقہ ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں دور دور تک ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی دور سے آیا تھا صحرا میں کتا نہیں ہوتا کہ وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا یہ بڑی دور سے آیا تھا تو میں نے اس کو ایک روٹی ڈالی اس کو اور طلب تھی میں نے دوسری ڈال دی تیسری طلب تھی میں نے تیسری ڈال دی صرف اس نیت سے کہ یار میں تو رات کو گھر جا کے کھا لوں گا اس کو کوئی دے نہ دے بے بھوک سے مر جائے تو. تو میں نے تینوں روٹیاں اس کو رب کی رضا کے لیے ڈال دی کہ یہ رب کی مخلوق ہے میرے پاس آیا ہے دل میں تمنا لے کر آیا ہوگا میں نے اس کو دے دی میں گھر جا کے کھا لوں گا تو آپ کو اس چرواہے کی بات اتنا پسند آئی کہ آپ جس سفر کے لیے جا تھے وہ سفر ترک فرما دیا واپس واپس آئے اور اپنے شہر میں پوچھا کہ وہ فلاں چرواہا جو ہے وہ کس کی بکریاں چراتا ہے پتہ چلا کہ فلاں کا غلام ہے تو سب سے پہلے اس کو آزاد کروایا اس چرواہے کو غلام تھا آزاد ہو گیا پھر جتنا بھی بکریاں تھیں وہ ساری خریدی اور اس چرواہے کے نام کی پھر جو حویلی تھی جہاں پر وہ بکریاں رکھی جاتی تھے پھر وہ خریدی وہ بھی اس کو دی اور جب اس کے پاس گئے نا اور جا کر بولا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ہیں اور جہاں پر ان کو رکھتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ جگہ بھی تیری ہے تو آپ نے آگے سے عرض کی کہ حضور یہ کیا ہے یہ کس لیے تو آپ آگے سے فرمانے لگے تو نے رب کی مخلوق کا احساس کیا تھا نا یہ رب تعالیٰ نے تجھے انعام دیا ہے یہ رب تعالیٰ نے تجھے انعام دیا ہے یہ ت نے جو نیکی کی تھی یہ اس کا سلا ہے تو پھر وہ وہاں تک رکا نہیں اس نے اپنے تک نہیں رکھا وہ سارا پھر رب کے راستے میں خرچ کر دیا کوئی ہے ہی رب کا رب کے راستے میں خرچ کریں کیوں قیامت والے ہم مال کی وجہ سے زیادہ حساب دینے میں لگ جائیں اور لیٹ ہو جائیں پھنس جائیں کہیں پر تو جو ملا وہ بھی رب کے راستے میں خرچ کر دیا تو پھر فرمانے لگے کہ مال خرچ کر کے جو ایک لذت ملتی ہے نا اس لذت کا پتہ اس بندے کو ہے جو دل سے سخی ہے کہ مال رب تعلی کے راستے میں خرچ کر کے جو لذت محسوس ہوتی ہے جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے تو صاحب کوشش کریں آپ بھی کہ جتنا ہو سکے خیال کریں اپنے ساتھ والوں کا خیال کریں اور صرف یہاں تک محدود نہ رہیں صرف اور صرف یہ نہ سوچیں کہ بس کسی کی مدد کر دی تو اس کا کام ہو گیا نہیں ہر طرح سے ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا پیار اور محبت رکھے